المواقع الافتراضية هي من اكثر المواقع تغيرا في العالم ودائما خلال فترة قصيرة هذه المواقع تعمل تغييرات في موقعها للتأقلم مع التطورات العالمية وفي هذا الفيديو ساريكم التغيرات والتطويرات المهمة التي موقع ايباي سيفعلها بموقعه خلال سنة 2018 انا عازم من اكاديمية كامبوست خبير في مجال التجارة الالكترونية احدى اكبر التغيرات التي ايباي اعلنها لسنة 2018 هي التعاقد مع شركة دفع اضافية وهي الشركة الهولندية ايدن وهي احدى شركات الدفع الرائدة في العالم والتي ستكون البديل لشركة بابر هذه خطوة جيدة لانها ستجلب عدد كبير من الزبائن الاضافية للموقع الذين سيستعملوا امكانية الدفع عبر شركة ايباي الكثير من التجار الذين يبيعون في موقع ايباي يتساءلوا اذا يجب عليهم تغيير اي شيء في حسابهم حاليا موقع ايباي لم يطلب منا اي تغييرات ولكن على الاغلب في المستقبل القريب سيكون بعض التغييرات التي يجب فعلها واعدكم ان اخبركم بحالة موقع ايباي سيطلب تغيير اي شيء في حسابنا التغيير الثاني موقع ايباي سيحسن إمكانيات الدفع وشكل صفحة الدفع أي صفحة التشيك مما سيسهل على الزبائن إمكانية رؤية أسعار المنتجات ويسهل عليهم شراء المنتجات بأسعار رخيصة جدا نسبيا التغيير الثالث موقع ايباي أضاف عامل جديد في إمكانيات فرز صفحة نتائج البحث في الهاتف والتي تسمى بالـ ايباي جارانتي Delivery مما سيري الزبائن التجار الذين يوفرون إمكانية شحن آمنة وسريعة للمنتج الذي يبحثون عنه لذلك أنصحكم توفير عدة إمكانيات شحن لمنتوجكم وتعريف رقم التتبع بأسرع وقت ممكن لكي إيبي يقيمكم في قائمة التجار الذين يوفرون إمكانيات شحن آمنة وسريعة التغيير الرابع موقع إيبي سيوفر لنا إمكانية إنشاء صفحة أسئلة وأجوبة جاهزة عن كل منتج نبيعه مما سيوفر علينا الكثير من خدمة الزبائن ويوفر للزبائن جميع الأجوبة اللازمة عن المنتج أنصحكم إنشاء هذه الصفحة لمنتج تلاحظون الزبائن تسأل الكثير من الأسئلة المتكررة عنه لإنشاء الصفحة توجهوا لـ Account ومن ثم إلى Manage Your Communication with Buyers وسيكون مبين الجملة Manage Questions and Answers وإضغطوا على Edit وأنشئوا الأسئلة والأجوبة للمنتج الذي معنيين به التغيير الخامس موقع إي بي لا يوافق كتابة إمكانيات اتصال في مربع وصف المنتج في السابق إي كان يوافق للتجار لإعلان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم هاتفهم والآن إي بي لا يوافق لكل شخص قد أعلن إمكانيات اتصال في مربع وصف المنتج أنصحه حرفها التغيير السادس ابتداء من سنة 2018 ايباي غيرت شروط إعلان الصور للمنتجات ولا يوافق لإدخال علامات مائية التي تسمى ماركس. هذا بسبب أن جوجل يرفض إظهار صفحات مبيعات لصور مع علامات مائية مما سيقلل انكشاف صفحة مبيعاتكم فمفضل عدم إدخال علامات مائية لصوركم التغيير السابع وهو متعلق في تأمين صفحات مبيعاتكم برنامج جوجل خروم غير شروط استخدامه للحماية أنا متأكد خلال تصفحكم في موقع ايبيو لاحظتم بعض الصفحات مربع وصف المنتج للصفحة غير مبين وعلينا الضغط على الرابط لرؤية الوصف للمنتج هذا بسبب أن الوصف يحتوي على رابط غير آمن أنصحكم فحص منتجاتكم يمكنكم الدخول للموقع المبين تحت الفيديو وسيفحص صفحات مبيعاتكم أوتوماتيكيا بحالة إذا يوجد صفحة غير آمنة عليكم التوجه لإعدادات الصفحة وتحويل الـ HTTP إلى HTTPS التغيير الثامن ايباي تغير مبنى صفحة نتائج البحث الكثير من الزبائن تشتكي لموقع ايباي بخصوص مبنى صفحة نتائج البحث عند البحث عن منتج معين سنرى الكثير من النتائج للمنتج نفسه مما يضلل الزبائن في اختيار التاجر المناسب واستهلاك الكثير من الوقت بالبحث عن التاجر المناسب والسعر المناسب أيضاً لذلك إيبي ستغير مبنى الصفحة وسيكون مشابه لمبنى صفحة نتائج البحث في الأمازون وسيكون أشبه بالكتالوج أي في صفحة نتائج البحث سيظهر المنتج مرة واحدة وجميع التجار سيكونوا داخل الصفحة مما سيسهل على الزبائن اختيار التاجر الملائم لشراء المنتج وأيضا سيوفر على التجار الوقت في معرفة باي مبلغ التجار الاخرين يبيعون المنتج ومنافستهم انا متأكد هذه التغييرات ستحسن اداء موقع ايباي وتمنح الزبون التسوق في الموقع بسهوله مما سيزيد عدد المشتركين وسيزيد عدد مبيعاتنا بشكل كبير اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافه معلومات مفيدة لكم وللاشخاص التي يوجد لديها اي تساؤلات بخصوص اي تغيير أرجو كتابتها في التعليقات تحت وسأحاول جاهدا مساعدتكم ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع ايبي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع ايبي كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات